નમસ્કાર હું શ્રીરામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરથી કુબેર માયા બી એડની તાલીમમાંથી અમારો પ્રોજેક્ટ રજૂ કરીશ અમારો પ્રોજેક્ટના પ્રાયોજક છે સેવરા આરતી ભૂત્યા હિરલ અમારા પ્રોજેક્ટનું નામ છે ગુજરાતની અંધશાળાઓ અમારા પ્રોજેક્ટના માર્ગદર્શક છે ડૉક્ટર એમ વી અને પ્રેરક છે એસ જે અહીં ગુજરાતની અંધશાળાઓના મુદ્દાઓની સૂચિ આપેલ છે બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ વેલફેર ટ્રસ્ટ ધોરાજી ખાતે આવેલ છે અંધજન કલ્યાણ ટ્રસ્ટ એ દિવ્યાંગોને સામાજિક અને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે પુનર્વસન સેવાઓ પ્રદાન કરવા વિકલાંગોમાં સર્વાંગી વિકાસ અને કલ્યાણ માટે કાર્યરત એક નફાકારક અને બિ સરકારી સંસ્થા છે અંધજન કલ્યાણ ટ્રસ્ટની સ્થાપના 15 ડિસેમ્બર ઓગણીસો ના રોજ કરવામાં આવી હતી અંધજન કલ્યાણ ટ્રસ્ટ ધોરાજીએ ગત વર્ષ દરમિયાન શિક્ષણ તાલીમ તબીબી સંભાળ રોજગાર સ્વરોજગાર હિમાયત અને ખુશાલી જરૂરિયાતમંદ દ્રષ્ટિહીન અને વકલાંગ વ્યક્તિને સહાયતા પૂરી પાડવા ઘણા કામ કર્યા છે આ સંસ્થા પચીસમી વર્ષમાં પ્રવેશી રહી છે ત્યારે સત્તર અઢાર ડિસેમ્બર બે હજાર સોળના રોજ ધોરાજીના અંધજન કલ્યાણ ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટિહીન લોકો માટે કોસલેસ ઇકોનોમી પર બે દિવસીય વર્કશોપ યોજાયો હતો સહાયક મંત્રાલયની અંધજન કલ્યાણ ટ્રસ્ટ ધોરાજી દ્વારા માર્ચ બે હજાર ગુજરાતના રાજકોટ જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લા માટે સહાય અને સમાજમાં અંધ મહિલાઓની સ્થિતિની ચર્ચા કરી હતી ઓગણીસો ત્રેપનમાં ઓગણીસ જૂન ના રોજ અને છોકરીઓને સશક્તિકરણ કરવાના હેતુથી પોરબંદરમાં સાક્ષરતા વર્ગોની સ્થાપના કરી હતી ચાર છોકરીઓએ દરરોજ એક આના ચુકવણી પરિલા વિકાસ ગૃહ તરીકે ઓળખાતા આ સેટને ભાવનગર જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકા સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તે દસ અંધ છોકરીઓ સાથે બે વર્ષ સુધી ચાલુ રહ્યો હતો સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યની રાજધાની કરતા અંધ મહિલા વિકાસ ગૃહને રાજકોટ લાવવામાં આવ્યો હતો ગાંધીવાદી સંસ્થા રાષ્ટ્રીય શાળાએ આ સંસ્થા ચલાવવાના હેતુસર નાના ઓરડાઓ ફાળવીને તેમની ઉદારતા વધારી નિવાસી સુયોજન સાથે અને છોકરીઓ માટેની વિશિષ્ટ શાળા ઉપલબ્ધ કરો ત્યારબાદ જોઈશું રેસિડેન્ટલ બ્લાઇન્ડ સ્કૂલ જે અમરેલી ખાતે આવેલ છે રેસિડેન્ટ બ્લાઇન્ડ સ્કૂલની સ્થાપના બે હજાર કરવામાં આવી હતી અને તેનું સંચાલન પ્રાથમિક સહાયક છે તે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આવેલું છે शाला छो छो में बड़ी ज भौतिक सुविधाओं है तेना पीवा स्त्रोत हेन्डपंप है शाला में छोकरा छोक शौचालय है शाला में रमतु मैदान है तम एक लाइब्रेरी है तम चार हज़ार तरह सौ बावन पुस्तकों शिक्षण एक कम्प्यूटर है जो कार्यरत है त्यारादे श्री अंधजन विद्यार्थी भुवन विसावदर खाते श्री अंधजन વિદ્યાર્થી ભુવન એ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત શાળા છે તે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલ છે આ અંધવિદ્યાર્થી સ્કૂલની સ્થાપના ઓગણીસો છેતાલીસમાં થઈ હતી તેનું સંચાલન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સં છે તે શહેરી વિસ્તારમાં આવેલું છે તે ગુજરાતના જૂનાગઢ જિલ્લામાં વિસાવદર બ્લોકમાં સ્થિત છે આ શાળામાં ઘણી બધી ભૌતિક સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે તેમાં રમતગમતનું મેદાન છે એક લાઇબ્રેરી છે જેમાં ત્રીસ જેટલા પુસ્તકો છે કોમ્પ્યુટર લેબની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે જે કાર્યરત છે આ શાળાનું બીજું નામ આનંદ વિદ્યાર્થી ભુવન પણ છે ત્યારબાદ શ્રી અંધજન વિવિધ લક્ષી તાલીમ કેન્દ્ર જે જામનગર ખાતે આવેલ છે જેની સ્થાપના ઓગણીસો માં કરવામાં આવી હતી જામનગરની અંધજન વિવિધલક્ષી તાલીમ કેન્દ્ર નવ ફેબ્રુઆરી ઓગણીસો ઓગણસિત્તેરના રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યું જે અંધા આંધળા અને ઓને પૂરી પાડે છે જેથી તેઓ આપણા સમાજમાં ફાળો આપનાર સભ્યો બની શકે તેમાં સંસ્થાએ અંધ વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ માટે ભાડે ઇમારતમાં કામગીરી શરૂ કરી હતી ઓગણીસો તોતેરમાં હકતાના ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલ છે તેમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવી હતી भारतीय प्रज्ञाचक्षु गुरुकुल पोरबंदर खाते हैं जेनी स्थापना करना श्री देवजीभा जेथाभा खोखारी जन्म सोल डिसेम्बर ओनीस सौ छत्स में थोड़ा सात वर्ष उमर में चित्रा भयंकर रोगी बंखों गुमी विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर ध ब्लाइंड स्कूल में सामान्य विषयों की मांडी संगीत साथ फिजिओथेरापि डिग्री हासिल करते एक जून ओगनीस सौ साइठना रोज श्री भारतीय प्रज्ञाचक्षु गुरुकुल स्थापना करी અહીં રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત બ્રાઇઝ ભાષા દ્વારા બ્લાઇન્ડ લોકોને શિક્ષક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે વિદ્યાર્થીઓ માટે સારી સજ્જ હોસ્ટેલ છે છાત્રાલયમાં કોર્ટ બેડ અલગારી વગેરે આપવામાં આવે છે અહીં ભારતીય ક્લાસિકલ મ્યુઝિક પર ડિગ્રી લેવલના અભ્યાસક્રમોમાં મફત ટ્યુશન આપે છે ત્યારબાદ જોઈશું અંધજન શિક્ષણ મંદિર સુરત ખાતે આવેલ છે અંધચન શિક્ષણ મંદિરની સ્થાપના સંસ્થાએ બે હજાર સાત માં શાળાઓ માટે શિક્ષકોને તાલીમ આપવા માટે વિશેષ બી ની સુવિધા પૂરી પાડી હતી તે અદ્યતન ઉપકરણોથી સજ્જ છે નેશનલ એસોસિએશન ફોર બ્લાઇન્ડ કેમ્પસમાં તેની જિલ્લા શાખા આવે છે અને સુરત જિલ્લાના અનેક તાલુકાના વિકલાંગોને સહાય માટે વિવિધ કાર્યક્રમો ચલાવે છે અંધ લોકો માટે શૈક્ષણિક સીડીના નિર્માણ માટે એક આધુનિક સંપૂર્ણ સજ્જ ડિજિટલ સાઉન્ડ રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો સ્થાપ્યો છે ત્યારબાદ જોઈશું બ્લાઇન્ડ સ્કૂલ ગાંધીનગર ખાતે આવેલ છે હાઈસ્કૂલનું ઉદઘાટન ઓગણીસો માં કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં ગુજરાતીની આસપાસના એસી વંચિત ગામોના બાળકોને સમાવે છે તે અંધ બાળકોને નિઃશુલ્ક શિક્ષણ પ્રદાન કરે છે અને તે અસરકારક રીતે કાર્ય કરવા માટે સરકારી અને ખાનગી દાન પર આધાર રાખે છે કેટલીક મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ સાથે મ્યુઝિક ક્લાસ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ ક્લાસ ડાન્સ ક્લાસ વારંવાર પિકનિક વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે આ શાળાના વડા શ્રી જયંતિભાઈ પટેલ છે હવે શ્રી પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલા સેવાકું સુરેન્દ્રનગર ખાતે આવેલ છે આ સંસ્થાની સ્થાપના મુક્તા બેન ડગલીએ કરી હતી જેમાં વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ બે હજાર પુનઃવસન લાભો અને તેમના વાલીઓ સિત્તેર કર્મચારીઓ સાથે સંકળાયેલ છે અહીં શિક્ષણની શરૂઆત બ્રેલ વાંચન અને લેખનના મૂળ પ્રોગ્રામથી થાય છે અને છોકરીઓ માટે કોઈ હાઈસ્કૂલ નથી તેથી આ સંસ્થા દ્વારા બ્રાઇન ગર્લ્સ સ્કૂલ હાઈસ્કૂ હાઈસ્કૂલ શરૂ કરવામાં આવી હતી જેમાં આંધળી છોકરીઓને ધોરણ આઠથી દસ સુધીનું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે આ ઉપરાંત રમતગમત નૃત્ય નાટક માટેની તાલીમ આપવામાં આવે છે અને છોકરીઓ રાજ્યની વિવિધ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા પ્રવેશ કરે છે ત્યારબાદ જોઈએ સ્કૂલ ફોર બ્લાઇન્ડ અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે સ્કૂલ ફોર બ્લાઇન્ડની શરૂઆત चौदमी फेब्रुआरी ओग्स सौ पिस्तालीस रोज थी जेम फ्त बी विद्यार्थी हो आज आ विभाग में धोरण एक थी बार सुधी सौ विद्यार्थी जरूरियात पूरी करेम धोरण एक थी आठ प्राथमिक शाला धोरण नौ थी दस मध्यमिक शा जे अंध और बेह विद्यार्थी मे धोरण अग्यार बार उच्चतर माध्यमिक शाला अंध विद्यार्थी है विद्यार्थी ने ब्ल ब्रेल तेलर फ्रेम में સંપૂર્ણ તાલીમ આપવામાં આવે છે તેઓને શિક્ષણ માટે આઈ અને NVDA જેવા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવાનું શીખવવામાં આવે છે વિદ્યાર્થીઓને સંગીતનો શોખ પણ પૂરો પાડવામાં આવે છે જે અખિલ ભારતીય ગાંધર્વ ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલય મુંબઈ સાથે સંકળાયેલ છે અહીં અંતમાં ગુજરાતની તમામ અંધશાળાઓ વિશેની માહિતી પૂર્ણ થાય છે થેન્ક યુ